مناسبة حناء وزفاف ولده زيد السيلاوي كل شكر والتقدير لحضوركم لكادر التصوير كادر الصوت ادارة القاعة صاحب الدعوة ان شاء الله وان شئتم نبتدى حفلنا هذا انا اخوكم تقي الحسيناوي ومعي محمد الشبلي سمعونا صفقة وهلهولة للعريس والبنساء لا يستاهلون يُعَيِّرُنا يُعَيِّرُنا إِنَّا قَلِيلٌ عَدِيدٌّنا فقلت له إن الكرام إن الكرام قليل يُعَيِّرُنا إِنَّا قَلِيلٌ عَدِيدٌّنا فقلت له إن الكرام قليل وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل دليل ماك من وانت وحنتي إليك يا زغرفة شفي وحنتا ما أريد أنك لي تصبيح وحنتا إش وقت ما نظنك تنزيل علي قبل ما نقدم حمودي خلي شوية نحرك الجو جاهزين شباب إحنا بداية الحفل الرسمي نوزع عشان نتعشى. النوب نتوجه لفقرة الشباب صار معلوم الاولاد متفقين؟ ما حيسمعني. والسلام يا رب على كل العراقيين، امان يا رب على روس العراقيين، سلام يا رب على ايه امان يا رب على روس العراقيين، ذولا ولد حامل حمى كلهم عزيمة وغانمة ذولا ذولا ولد احجي كلهم ترى تحتاجوني بعد شوية ايه سلام يا رب على كل العراقيين أمان يا رب على راس العرب ذولا ولد حامل حمى كلهم عزيمة وغانمة ذولا ذولا ولد هلا كلهم عزيمة وغانمة او يا شيعه خن نزرع ورود بكل وطننا بكل وطن بك او يا شيعه بالافراح خن نبدل حزننا بدل حزننا ما دام صحنك يا علي ما دام صحنك يا علي حظنك لنا حظنك لنا كسر عن كل اللي يظن يوصل لحدنا يوصل لحدنا سلام يا رب على يا امان يا رب على رسل العراقيين أنا وأنتم لنستقبل المبدع الشاب محمد الشبلي سمعونا صفق المحمد الشبلي ويستعر الصوت شكر وتقدير للأخ تقي الحسيناوي والأخ أبو جنة سلاوي على هذه الدعوة هواي فيا وما عرفهن إيش وقت اطلح حنو اموت واه فيتش انصدم ضيع له صوت أم صدم ضيع صوت أمنيا ما أدبر ليونس أمنيا ما أدبر ليونس يطلع بنصر وححوت أمنيا ما خطيت جد من ناس غربة أو كل صوتي بعد درب وما عرفت إني أنفوت باكر لهسه لا يميس والصبيح والصبح ما يسوى شيء رجع لي بشمسه ميس رجع لي رجع لي رجع لي رجع لي, لي بشمسه على فيفا الجنة وعلى المفتاح وعلى العروة الوثق والبات الدين على الأوما علي على الأوما علي علي دين الله ما صار أول راية محمد وصلت الصين أول راية محمد وصلت الصين علينا إحنا اللي على العالم علينا علينا على العالم علينا علينا واحنا النزلة السوره علينا علينا واحنا النصب نصب البايري علي علينا خليف خليف للإمامة الامام العالمي حسر وسط ارفع يدك هوس العباس للعباس ارفع يدك شوية أسد معروف على العباس شايل هيبة الغابة أسد معروف على العباس شايل هيبة الغابة وبعت مثله ابد ما يصير ودت مجيب جيا بين عفب سيف من الصغر يلعب بسيف من الصغر ما يلعب ابلعها بي سكتونه من يبج بسيفه من يبج بسيفه من يبج بسيفه سكتونه من يبج بسيفه سكتونه سكتونه من يبج بسيفه سكتونه من يبج بسيفه سبعين الف وي سبعين يا اهل العقل ما تنقاس او خلي نشوف يا سبعين قامت تطق راس براس لو مليون على السبعين ما يرجف قلب عاوي يسكتها عباس بسيفه يسكتها عباس بسيفه يسكتها هسه خنهوس نهوس البنساله خل نشوفهم الك <تصفيق> ناقد نعرفه بالحرف داوي الا كنا قدنا عرفه بالحرب داو يا اللي الزلم من ذا بس من ذا بس خاوه اوصيك بعشيره الخرسلاوي الا كنا قدنا عرفه بالحرب داو يا اللي الزلم من ذا بس نسخه واوصيك بعشير اللقب سينا واحنا نختار صاحب مثل هدوم العيد